كم اللايف ديالي و وكي الروتين ديال اليوم يوم يعني الويكاند فين الويكاند وشنو شنو كندير المهم هذا هو الويكاند هنا الاحد نقوم بعمليه صيد السمك الاكل ها الاصدقاء هما ها هي البلاصه اللي غنصيدوا فيها اليوم ها هي تبارك الله ما شاء الله يعني منظر زوين زوين زوين بزاف ما نقدرش نوصف لكم كيما كتشوفوا كاع آه الصياده ها هما مجموعين هنايا ها هما هم كي كيما كتشوفوا و هنا ان شاء الله غنبداو دابا تحلم نصايبوا هادشي ديالنا بما استقررنا وجدينا المكان اللي غنريحوا فيه كيما كتشوفوا البحر هادئ هادئ بزاف يعني زوين زوين ماكرهتش نعوم ولكن كاين لذا شويه بارد ها آه انتم شوفوا المنظر كيف جاير هذا هو لابلاز المهديه هذيك هي الشليحات اللي كتو كتسمعوا تسمعوا بشليحات راهي كيتقطع ليها بالفلوكه اه هي كبيره تاي ورا ورا هذاك اللمون ورا ذاك اللمون كاين كاين بحر اخر يعني عندنا جبحور عندنا بحر مهديه بحر سليحات المهم الاخوان نخليكم مع هذا المقطع ان شاء الله المقطع اخر بما صايبت بما صايبت الماتريال ديال الصيد ها آية. وبما بلاصه والاخوه المطر ديالهم ها هو بما بلاصه والمطر ديالهم يعني شوفوا الناس مقبله على على البحر ها آية. هي البحر كامله وان شاء الله بما صايبت هذا ونوريكم طريقة كيف تصيبوا الصناره ديالكم وكيف أه حيت يسولوني بزاف الناس كيسولوني كيقولوا لي أه بغينا نتعلموا كيفاش نصايبوا هذا كيفاش نصيدوا وكيفاش الصناره وكيف نرميوها في البحر ان شاء الله انا نوريكم كيفاش طريقة سهله سهله بالنسبه للعيالات البنات الرجال اللي بغاو يتعلموا هذه الهوايه ويصيدوا المهم نخليكم نوريكم طريقة السناره السلام عليكم كما قلت لكم كما وعدتكم انني غانصايب لكم السناره يعني هذه السناره هي يعني هذه السناره هذه. نحتاج لي بلون و هذا فقط انقص ذا ونحتاج ونحتاجو الملاقية هاد. اول حاجه غنديرو هي اننا غنربطو الصناره بهذه الطريقه Ja. En ik in maak iets over haar je نعود نصعيب وحده اخرى نحن يعني الثانيه صايبناها بعد أن السنارات من بعد ما تصيب هذي الملاقية نربطها ونعاود نصيب مش حس، والله يا شوية شوية، راه كيف، بطون مزيان باش ما هسه لبسف تحتاج بتحتاج تربط عام هيني، هما بعدهم بعضية يوم سمت لاصقوش. مهم ندير الدوده ان شاء الله نحاول ندير الطعمه نتوكلوا على الله تم نزولنا ها هو يا حسن هذا هو الميني بال هذا هو نقي هذا الدودان نقيه بزاف في الماء ديال البحر هاي هاي ها اه يا استاد اول حوته أرا أرا هذه أول سمكة سيدنا ها ها ها أول ها هذه ها الله ها ها بسم الله توكلت على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه من يتوكل على الله فهو حسبه أسأل الله عز وجل أن يرزقنا في بره وبحري أسأل الله عز وجل أن يرزقنا في بره وبحري أن وبحر. يعني هاد الدوده راه نقيه بزاف ما تخلع كمش شي حاجة رهن قية وكشعيش له في البحر. تي تبيعوه هالناس دي البحر اللي يكونوا في الصياده تكون الناس في جناب البحر مالك يبيعوا هذه دي لسوول عليها مهم. <تصفيق> هكذا. كان كونوا ركبنا الطعمة. هاي الطعمة. هاي الطعمة الثانية. ها إن شاء الله نتوكل <تصفيق> على الله على بركة الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا في بره وبحر. ما شاء الله غالب آه بجول بسم الله اه هذا قام شيقوله Here is the... Sabe ان شاء الله شوف شوف جمال جمال هذا الطبيعه وجمال خلق الله شان الغروب شوفوا الغروب ما شاء الله هذا ولا بلاج مهديه من افضل البحار في المغرب يعني سبحان الله الراحه النفسيه يعني اللي الراحه النفسيه هو انه يلتاجه البحر هكذا